Minun mielestä luokaopettajalla on kouluoppilashuolossa kaksi roolia. Luokaopettaja on toimija, mutta myös sen toiminnan kohde. Yksilöllistä oppilashuoltaa ajatellen luokaopettaja on semmoinen liikkeelle paneva voima. Hän omassa työssään tekee havaintoja siitä, että jollakulla oppilaalla saattaa olla sellaisia asioita, jotka herättää sen huolen. Ja hän kokee, että, että nyt tässä tarvitaan monialaista yhteistyötä ja sitä kautta se yksilöllinen oppilashuoltoprosessi lähtee liikkeelle. Ja tässä prosessissa luokaopettajalla on varmasti se suurin tietopankki siitä oppilaasta. Hän tekee oppilaan kanssa päivittäin töitä ja hän pystyy havainnoimaan se oppilaan toimintaa monesta eri näkökulmasta ja näkee sen oppilaan monesta eri näkökulmasta. No sitten puolestaan, kun se oppilashuollon prosessi on liikkeellä, niin luokanopettajasta tulee myös sen toiminnan kohde. Monesti ajatellaan, että ne toimenpiteet liittyy vain suoraan siihen oppilaasseen ja kenties ne huoltajiin ja niin edelleen. Mutta minusta luokanopettajan täytyy myös olla valmis reflektoimaan sitä omaa toimintaansa. Mikä siinä hänen toiminnassa ja työskentelyssään on semmoista, jota kenties pitää muuttaa sen oppilaan parasta ajatellen. Ja mikä siinä luokaopettajan työssä puolestaan on semmoista vahvaa, tukevaa aineesta ja toiminnallista pohjaa, joka sitten puolestaan tukee sen oppilaan toimintaa ja hänen hänen hyvinvointiaan ja hänen oppimistaan ja niin edelleen. No, yhteisöllinen oppilashuolto, minusta siinä myös luokaopettajalla, on kaksi roolia. Hän on rakentamassa mukanaista kokonaisuutta, mutta hän on myös siinä sen toiminnan kohde. Monesti ajatellaan, että yhteisöllinen oppilashuolto, tai helposti ajatella, voisi sanoa, että yhteisöllinen oppilashuolto koskee ennen kaikkea sitä oppilasyhteisöä tai opiskelijayhteisöä. Mutta kun puhutaan yhteisöstä, niin silloin se toiminta kohdistuu koko siihen kouluyhteisöön, jossa puolestaan luokaopettaja on yksi osa. Koulun hyvinvointityön monitoimijaisuus näkyy omassa työssä tällä hetkellä aika suppeasti. Eli minä koen, että se monesti näkyy siinä vaiheessa, kun huoli on jo herännyt ja siinä vaiheessa otetaan eri toimijoihin yhteyttä kuraattorin, koulupsykologiin, erityisopettajaan ja sen pohjalta sitten pidetään palavereja ja tapaamisia siitä asiasta. Minun mielestä sen tulisi olla voimakkaammin ennaltaehkäisevää työtä, jossa erityisesti monitoimiaisuus on valttia ja se on voimavara. Ja sen tulisi ollakin enemmän nykyään sitä voimavaroja tarkastelevaa. Voimavaroja yhdistävää ja niitä voimakkaammin hyödyntävää. Koska kaikki me ollaan saman asian äärellä, meillä on kaikilla se sama tavoite, sitä katsottaa vaan eri näkökulmista. Ja niitä perinteisiä rajoja pitäisi rikkoa, koska sen näkökulmien moninaisuus on todellakin rikkaus eikä uhka. Sen lisäksi minusta sen hyvinvointityön tulisi olla enemmän yhteisöllistä. Esimerkiksi yhteisöllisen oppilashuollon suunnitelman rooli on vielä monessakin kohtaa hyvin kappea. Se helposti keskittyy vain oppilaisiin. Ja sen suunnitelman luomisessakaan ei monestikaan hyödynnetä sitä monitoimiaista, monitoimiaisuutta. Ja minä koen, että sen pitäisi olla ennakkoluulutonta, tavoitteellista, enemmän siinä arjessa ja ruohonjuuritasolla näkyvää, mitä tällä hetkellä se on. Lasten ja aikuisten osallisuuden tukeminen omassa työssä minun mielestä luokaopettajalla. Lähtee ennen kaikkea semmoisen ilmapiirin luomisesta, joka mahdollistaa sen osallisuuden. Minun mielestä osallisuus ei voi toteutua, jos ilmapiiri ei tue sitä. Eli jos ajattelee vaikka lapsia, niin siinä luokassa, niin luokkakavereiden ja oppilaiden välillä ja sen yksittäisen oppilaan välillä, Tulla olla sellainen luottamuksen ilmapiiri. Turvallisuus. Siihen, että, että oppilaille tulee se olo, että, että minun mielipite on tärkeä ja arvokas. Silloin merkitystä ja vaikutusta. Ja se pohjautuu puolestaan minun mielestä siihen, että se lapsi itse kokee, että hänellä, hän on merkityksellinen. Hän on arvokas ja hän on tärkeä. Ja sitä, sen ilmapiirin luominen minusta luo pohjan sille, että osallisuutta ylipäätään voi tapahtua. Ja sen lisäksi, kun se ilmapiiri on salliva, turvallinen, niin tulee olla myös tietoa siitä, että mitä se osallisuus tarkoittaa. Eli, eli minä koen, että minun tehtävä on lisäksi myös kertoa lapsille, että mitä se osallisuus käytännössä tarkoittaa. Mistä siinä on kyse, mihin se pohjautuu, Se, että se on lasten oikeus. Et mennään ihan YK-tasolle niissä asioissa. Et se on todellakin yksi lapsen oikeuksista. No sitten käytännössä puolestaan, miten minä tuen sitä, niin, niin on tosi paljon erilaisia asioita, missä sitä osallisuutta voi tukea ja missä sitä voi rakentaa. Eli jos mä annan jotakin esimerkkiä, niin vaikka ajatellaan, että, että milloin vaikka koe pietän, tai tai että... Että saa esittää mielipiteen vaikka, että, että miten ne haluaisi opiskella joku tietyn sisällön. Tai, tai vaikka, että, että jos ollaan vaikka oppikirjoja tilaamassa, niin, niin tuota, oppilat saa tutustua niihin näytteisiin ja itse esittää mielipiteen, että mikä heidän mielestä olisi sellainen kirja, joka olisi mielenkiintoinen ja heitä miellyttävä. Nämä ovat ihan muutamia esimerkkejä, mutta niitä on aivan valtavasti ja se osallisuus minusta täytyy olla läsnä joka päivä siinä, ihan siinä arjessa. Lapsilla on valtava tietopankki ja varsinkin kun on kyse heistä ja heidän, heitä koskevista asioista, niin hän, he ovat niin, niin, niitä asiantuntijoita ja sitä täytyy hyödyntää joka arkipäivä ja aina kun on mahdollista. Aikuisten osallisuuden tukeminen, minä koen, että minun rooli luokanopettajana on ehkä sen asian ylläpitäminen. Eli aina kun on joku hetki, milloin sitä aikuisten osallisuutta voidaan puolestaan hyödyntää, niin minä näen, että minun rooli on ehkä semmoinen, että mä muistutan, että hei, että miten tässä nyt voitaisiin ottaa tämä asia osallisuuden näkökulmasta. Ihan samalla tavalla myös lasten kohdalla, kun ajatella, että henkilöstö suunnittelee jotakin koko koulua, koko koulua koskevaa, vaikka tapahtumaa tai muuta, niin minä näen, että yksi minun tehtävistä on pitää siellä myös lasten osallisuutta esillä, ettei se unohdu. Helposti aikuiset ajattelevat, että no kyllähän me tii, että ja kyllä me tämä nyt osattaa, mutta. Lapset tietää kyllä monessa asiassa paljon paremmin kuin aikuiset. Koulun monia toimijaisessa hyvinvointityössä minusta tärkeää on avoimuus. Ja se avoimuus näkyy monella eri tasolla. Ensinnäkin lähtökohtana on se, että tulee olla avoimuutta sen tiedon jakamiseen. Eli eri toimijat ovat avoimia jakamaan sitä omaa ammattinäkemystään, ammattitietouttaan. Toki lakipykälät voi rajoittaa tätä ja rajoittaakin tietyllä tavalla joissakin asioissa. Mutta se pitää olla lähtökohta, että me ollaan saman päivän ääressä ja me avoimesti puhutaan asioista ja ollaan saman päämäärän Äärellä. Sen lisäksi se avoimuus tulee olla myös uusia ajatuksia ja ideoita kohtaan eri toimijoilla. Eli ei pitäydytä niissä tutuissa karsinoissa, sinä tutussa roolissa, tutuissa toimintatavoissa, vaan se, että jos, jotta se hyvinvointityö menee eteenpäin ja kehittyy, niin myös sille uudelle tulee olla avoin. Ja totta kai tulee olla avoin myös niitä toisia ihmisiä kohtaan. Sinun täytyy luottaa toisten, toisiin ihmisiin, toisten ihmisten ammattitaitoon. Ja viimeisenä olla avoin sille, että ne toiset ihmiset voivat antaa myös sinulle jotakin uutta. Sen lisäksi siinä hyvinvointityössä tärkeä on jatkuvuus. Aika helposti. Ja monesti nykyään näkee, että se on semmoista hetkessä elämistä, mutta se, että se pitäisi olla jatkuvaa ja enemmän sitä ennaltaehkäisevää jo, mitä sitä hetkessä elämistä ja tulipalojen sammuttelua. Pitää olla selkeänä se, että mitä tavoitellaan, miten sitä tavoitellaan. Miten sitä hyvinvointityötä arvioidaan ja miten sen pohjalta mä voisin suunnattaa uudelleen. Ja tämä tavoitteellisuus ja se, että mihin mitä, kohtaa, mitä päämäärää kohtaan me ollaan menossa, niin se pitää olla kaikkien tievossa. Sitä ei saa pantata mihinkään, vaan, vaan semmoinen, voisi sanoa, että tässä palataan taas siihen avoimuuteen, että senkin täytyy olla avointa. Että, että kaikki on samalla kartalla koko ajan niissä asioissa. Sen lisäksi hyvinvointityö vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Harvoin mittaan tapahtuu hetkessä. Se vaatii aikaa, mutta siihen täytyy uskoa ja siihen omaan tekemiseen täytyy uskoa kaikkien niiden, jotka siinä on mukana.